Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. Kombinací kombinacích tradičně tam spatří samozřejmě bílá, zelená, červená, zlatá, žlutá, to je úplně pořád stejné. Všechno se to odvíjelo od, od té symboliky, že prostě zelená je život. Měla by tam mít určitě nějaká zelená ta větvička, napučená, protože to vlastně symbolizovalo zdraví a hojnost toho, že prostě pokud budou zdraví zvířata a všichni, tak vlastně od toho se odvíjelo, že budou mít dostatek úrody a dostatek jídla. Červená je samozřejmě láska, bílá je opět smutek, ale i ta vlastně přečkání té zimy, té nepohodlné části života, které se jich dotýkalo, aby to vyšlo se zásobami, aby měli přes zimu co jíst, aby měli pro zvířata dostatek vlastně všeho, tak ta symbolika té bílé je vždycky vlastně smrt anebo vlastně to špatné, co už tam jako prostě se nepatří a to je i ten zvyk vyházení morény, vynášení morény, pokaždé se jmenoval podle krajů trošku jině, kde se říkalo Mara, jinde je a bylo to vlastně symbolika toho, že lidé se dočkali jara a čekají lepší zítřky, které budou tím, že bude lepší počasí a vlastně se zbavují toho, toho strádání a tu zimu vlastně už odnášejí, už ji už nechtějí mít ty komplikace, které od toho se odvíjí. A tím ji vlastně utopí, tak ji většinou házeli do vody nebo ji upálí. O tom pak ještě trošičku se trošku někdy míchají i ty čarodějnice, ale to je trošku jinak rase. Takže ta bílá tam určitě každopádně patří taky. A ostatní veselé barvy, si tam přidávali lidé, tak jak se postupem času samozřejmě vyvíjely i možnosti barvení i látek a tak dále. Takže tam patří samozřejmě také žlutou, používali chudí, protože zlato neměli. Si mohli dovolit třeba některé ty aspoň krajky nebo, nebo stuhy, potom se zlatou nitkou, takže si tam dávali i to zlato a to vždycky symbolizovalo určitou, určitou hojnost a bohatství. Takže dneska už to tak nemáme, máme domečky třeba natřené na fialovo, takže klidně si to sladíme tak, jak vidíme, aby se nám to líbilo. Je hezké, že tu tradici nějakým způsobem ještě ctíme, dodržujeme a pokračujeme v ní a ta škála barevná dneska se odvíjí také od možností, které máme, takže klidně si to sladíte, jak se jak vám to komu líbí, jak se vám to bude hodit, a já vám přeju, aby vám ten rok opravdu takhle hodně taky vyšel, že děláte všichni tady proto dost už tím, že si tady připravujete takhle krásný začátek toho jara tím, že ty velikonoce nejenom tou hojností jídla a koledou a tím spojený všechny ty příjemné zážitky, které se nám to pak to už těch velikonoce zvíjej dát, ale že vlastně udržujete takto vždyť, i ty zvyky.